Звучить мене заповіньки витку моїх. Вській святій значки черво життя і двері дорогою. О, коли би мені знайти до нього шлях через скару. відо про христа бож Зіграли зібралися тут, на цвинтарі села Яремовщина, щоб попрощатися та провести в останню дорогу гідного земляка нашого жителя Яремовщини, воїна старшого солдата Сайдачного Олега Володимировича. 26 березня 2023 року, захищаючи східні рубежі нашої України, в районі міста Одіївки при виконанні чергового. Бойового завдання, отримавши несумісні життям поранення серця Сагайдачного Олега Володимировича, зупинилося назавжди. Олег народився 18 серпня 1975 року в робітничій сім'ї Сагайдачної Раїси Захаровни та Сагайдачного Володимира Павловича. Дитячі, юнацькі і всі роки зріло життя Олег. Олега Тізнов пов'язані з Яремою та його жителями. Завжди усміхнений, доброзичливий, позитивний і взагалі вся його людська натура викликала тільки позитивні емоції при спілкуванні. Був доброю, світлою людиною з відкритим серцем. У 1981 році пішов до першого класу, Яремівської початкової школи першого ступеня. З 1985 року навчався в Півськівській загальноосвітній школі. Середньої школи. Успішно закінчив її в 1991 році. Після закінчення школи пішов працювати з люсарем в Лофицькому в селі Яремівщині. Далі продовжив навчання Гадяцькому професійному училищі, де на протязі 1993 року здобув спеціальний тракторист. Він закінченні навчання в 1993 році, опанувавши знання і практичні навички, повернувся до рідного села Єремівщина, де продовжує свою трудову діяльність у лофі. Грудня 1993 року по червень 1995 року проходив службу в Збройних силах України. Після повернення з армії знову продовжував трудову діяльність на різних посадах в сільхозпідприємствах. Ватна Сіневе, ТОВ «Фрукти Полтавщини», потім ТОВ «Агрофірма ЧПГ». Зітки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну 24 лютого 2022 року призваний до Збройних Сил України. Служив у зводі охорони другого відділку Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшим солдатам. Доля подарувала Олегу двох синів Владислава і Віталія. Разом зі своєю мамою Раїсою Захарівною виховали їх чесними, порядними, працелюбними громадянами Завели дітям любов до рідної домівки, відповідальність, повагу до односельців, друзів, колегів по роботі та службі. Олег разом з сином Віталієм з перших днів війни і по 23 лютого 2023 року при човті несли нелегку військову службу в зводі охорони другого відділку Миророзького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А з 23 лютого 2023 року Саведачий Олег переведений на посаду гранатометника другої стрілецької роти військової частини А-7097. До останнього подиху виконував свій громадський обов'язок. Стояв на захисті незалежності України. Герою віддав своє молоде життя у боротьбі з ворогом, захищаючи свою рідну землю та кожного з нас. Неможливо висловити слова без смуток, та не завойдуй душевні рани рідним Олега, його мамі Загайдашній Раїсі Захарівні, синам Віталію та Владиславу, брату Руслану, усім рідним та родичам покійного. Ми всі вічному боргу перед вами, Раїсу Захарівна, за те, що ви виростили мужного і сміливого патріота і схиляємо голови перед його синами, які втратили батька і підтримку в цьому житті. Пам'ять про Олега, воїна героя, навіки залишаться в серцях вдячних земляків. Низько схиляємо голови у жалобі за вірним сином України, відважним воїнам Олегом Сайдашним, якого обрано навіки служителям небес. Вони летять за обрії, як птахи, летять на небо, тільки не вертають. За наше щастя, за чужі гріхи. За нашу волю янголи вмирають. Моя країна рідна. Пам'ятай тих, хто за тебе у вирій відлітають. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються у нашій пам'яті та наших серцях. Вічна та світла пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Знову чергова чорна звістка зі блаттва нашого громаду. Тепер в Пісківському Саровстаті. Кожного населеному пункті вже з тете в рамках. Дійшло і до Яремівщини. Прекрасний чоловік. Прекрасний батько, син. Наскільки я буду інформації, по суті, то син повинен був піти до мобілізації. Але він, як батько, сказав мені син. Залишиться тут, а піду я за те. І ви знаєте, я особисто знав Олега, він стояв на пустом линах, завжди усвіхнений, приємний і доброзичливий чоловік, який, як батько, найбільш челючих батько своїх дітей, був таким чином. І так не, не далося йому так довго повоювати в ворожих. В цій державі низько схиляє голову перед мамою за такого сина, якого вона виростила. Дякую за те, що він ще виконав свій обов'язок і загинув як герой. Спічуття синам, рідним близьким, але хай земля йому буде пухом. Зараз тим небесний до тієї когорти захисників небесних, які городять нашу неньку небесі. Слава нашому герою! Слово має директор ТОВ АФ ЧБГ Базя Віктор Миколаївич. Шановна громада! Загинув в бою наш земляк Працівник нашого господарства, вірний товариш і друг, загайдачний Олег Володимирович. Загинув, захищаючи Україну. Загинув, захищаючи нас з вами. Спочатку працював слюсарем, потім пізніше тракторист. Дуже любив сад, в якому працював останні роки. Хотів повернутися в цей сад, але не склалося. Особисто я знав Олега більше 17 років. Це була чесна, порядна людина, завжди усміхнений. Всі говорять, завжди усміхнений. Так, да, доброта від нього так і линула. Ніколи не цурався ніякої роботи. Виконував всі поставлені перед ним завдання. І думаю, мабуть, на таких людях і тримається наша Україна. Немає гарного сина. Немає люблячого батька. Немає вірного друга і товариша. Немає гідного громадянина, але він завжди залишиться в наших серцях. Дійсно, це людина, це людина, і ми повинні пишатися, пишатися ним. Марія Захарівна, спасибі вам за сина, спасибі велике. Вічна пам'ять героїв, царство небесне тобі, Олежа. Зголову моя однокласниця Олега Володимировича Оксана Анатольевна Рудетівна. З чорним вороном. Шкода, колежа, що ми зустрічаємося з тобою постійно при таких обставинах. Смерть забрала тебе, але не забере нашу пам'ять. Ми завжди будемо тебе пам'ятати як людину із щирою посмішкою. З добрими очима людину, яка завжди готова була прийти на допомогу, порадити і підтримати. Сьогодні ми прощаємося не тільки з однокласником, а з людиною з великої літери. Людина, яка віддала своє життя за свою батьківщину, за свій рідний край, за своїх рідних і за нас з вами. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним. Педагогічний колектив Піськівського ліцею також схиляє низьку голову і висловлює свої почуття. Ми пишаємося, що він навчався у нашій школі. Ми завжди будемо ставити його за приклад перед підростаючим поколінням. Хай земля йому буде лебедим пухом. А його душа завжди буде ангелом-охоронцем для своїх рідних. Ми завжди будемо пам'ятати, бо герої не вмирають. Слава Україні!